הוון נעסוק בהסתברות באמצעות קלפי משחק. הזה נניח שבחפיסה שלנו אין ג'וקרים. ניתן לתרגל אותם תרגילים עם שימוש בג'וקר, אך המספרים שהתקבלו יהיו מעט שונים. לאחר את הנקודה הזו, הוון התחיל מלחשב כמה קלפים יש לנו בחפיסת קלפים סטנדרטית. בחפיסה יש 4 סדרות. והסדרות הן, עלה, יעלום, תלתן ולב. נתונות ארבע סדרות, כאשר בכל אחת מהם קיימים 13 סוגים שונים של קלפים, שנקראים טווח. כאמור, בכל סדרה יש 13 קלפים שונים. קיימים אס או אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, נסיך, מלכה ומלך. סח הכל 13 אסאר כלפים. אבוו כל סדרה יחול על יות לנו יחול על יות לנו כל אחד מארחים. אבוו כל אחד מארחים יחול על הסדרה. כלף יכול ל纳斯יחי אלם, נסיחו תלתה, נסיחו מספר במספר ולספור, סדרות במספר כלפים. אפשר ונקבל 52 קלפים בחפיסת קלפים סטנדרטי. דרך נוספת לקישוב היא ניתונים לנו 13 ערכים או סוגים שונים, וכל אחד מופיע בארבע סדרות שונות. 3, 13 כפול 4, פעם נוספת נקבל 52. כעת ניתן לחשוב על ההסתברויות למאוראות שונים. נניח שטרפנו את חפיסת הקלפים, טרפנו את הקלפים בצורה יסודית. ואז בחרנו קלף באופן אקראי מהחפיסה. נרצה לחשוב מה, לחשב מה ההסתברות, מהו הסיכוי שהקלף שבחרתי הוא נסיך. כמה מהוראות שק נוכל לבחור כל אחד מ� –52 הקלפים, כך שיש לנו 52 אפשרויות כשנבחר קלף. כמה בין –52 האפשרויות הם נסיח? קיים נסיך הלא, נסיך יעלום, נסיך טלטן ונסיח לב. סח הכל, 4 נסיכים, בחפיסה. 4 חלקי –52, שניהם מתחלקים ב-4, 4 לחלק ב-4 שווה 1, 52 לחלק ב-4 13. כעת נמשיך עם ההסתברות. כמובן, לפני שנמשיך, נחזיר את הנסיך לחפיסת הקלפים ונטרוף את הקלפים, כך שעדיין יהיו לנו 52 קלפים. מה ההסתברות שנקבל קלף לב? מה ההסתברות שנבחר קלף באופן אקראי, מחפיסת קלפים תרופה ונקבל קלף מסדרת לב? שוב, 52 קלפים מהם נבחר, 52 כאשר כמה מתוכם הם לב? 13 מתוכם הם לב. עבור כל סדרה קיימים 13 סוגים, כך שישנם 13 קלפים מסדרת לב בחפיסה. 13 קלפים קיימים 13 אלים בחפיסה, ו13 קלפי טלטן באותה חפיסה, כך ש13 מבין 52 הם הקלפים, הם מסדרת לב. מאחר ששניהם מתחלקים ב-13, נקבל רבה, פעם אחת מתוך ארבע פעמים שנבחר, או יש לנו הסתברות של 1 ל-4 לקבל לב כשאנחנו בוחים קלף באופן אקראי מאותה חפיסת קלפים שטרפנו. נמשיך למשהו מעט מעניין יותר או שבעצם קצת ספוי. מה ההסתברות שנבחר קלף שהוא נסיך וגם לב? אם אתם מכירים את הקלפים מעט, אתם תדעו שבעצם ישנו קלף אחד בלבד שהוא נסיך וגם לב. זהו קלף נסיח לב. נשאל מה ההסתברות שנבחר בקלף נסיח לב? ובכן, קיים מהורה אחד, כזה קלף אחד שמקיים דרישה זו. מתוך 52 קלפים אפשריים. כך שיש סיכוי של אחת ל-52 לבחור בנסיך לב. קלף שהוא גם נסיך וגם לב. נמשיך לשאלה מעניינת F יותר. מה ההסתברות? אולי תרצו לעצור לרגע ולחשוב על השאלה לפני שנמשיך לתשובה. מה ההי ההסתברות? שוב, יש לנו חפיסה של 52 כלפים שטרפנו, ונבחר קלף הקראי מהחפיסה, מה ההסתברות שהכלף שנבחר הוא נסיך או לב? הכלף יכול להיות נסיך לב, הוא יכול להיות נסיך יעלום, הוא יכול עלה, או מלכה לב, הוא גם יכול שתיים לב. מה ההסתברות בעצם השאלה הזאת יותר מעניינת מפני שאנחנו יודעים שבסך הכל יש לנו 52 אפשרויות. אבל כמה מתוך האפשרויות האלה עונות על הדרישה? מקיימות התנאי שהקלף נסיך או לב. כדי להבין, נסרטט דיאגרמת ון. נשמע מתוחכם, אבל זה די פשוט. דמיינו שהמלבן מייצג את כל התוצאות. אם אנחנו רוצים לדמיין, זאת שטח המלבן הוא 52. נתונות לנו 52 תוצאות אפשרויות, אפשריות. כמה מהן הן נסיך? כבר חישבנו זאת. אחת מתוך 13 התוצאות היא נסיך. נצאר מעגל קטן עם השטח הזה. בצורה גסה. שמייצג את הסיכוי לקבל נסיך. אחת מתוך 13 או 4 מתוך 52 מהשטח כאן. נסרטט אותו בצורה הזו. המעגל הזה מייצג... את ההסתברות לנסיך. נכתוב 4 מפני אישה 4. 4 קלפים אפשריים 52 מקלפים. 4 חלקי 52 או 1 חלקי 13. מה ההסתברות שנקבל לב? נצייר מעגל נוסף שמייצג זאת. 3, 13 מבין 52 מקלפים ולב. לב. למעשה אחד מהקלפים הוא לב וגם נסיך. כך שלמעשה נחפוף את העיגולים, בתקווה שזה יהיה ברור בעוד שנייה. כך שקענים 13 קלפים מסוג לב. זה מספר הקלפים מסוג לב. נכתוב למעלה באותה צורה. מספר הנסיכים, וכמובן, החפיפה, מייצגת, מייצגת את מספר הקלפים שהם גם נסיך וגם לב. הקלפים שמופיעים בשתי הקבוצות שנמצאים גם בעיגול הירוק וגם בעיגול הכתום. נצבע את השטח הזה בצהוב. זה המספר של קלפים שהם גם נסיך וגם לב. נצער מכאן חץ קטן. הייתי צריך לסרטט קצת גדול יותר. מספר הקלפים שהם גם נסיך וגם לב. זה החפיפה. אז מהי ההסתברות ש... שנקבל נסיך או לב? אם נחשוב על זה, ההסתברות היא מספר האירועים שמקיימים תנאים אלו מתוך כלל האירועים. ידעו לנו שמספר האירועים הכולל הוא 52, אבל כמה מהם מקיימים את המאורה הזה? נוכל לומר, נתבונן ונראה שהמעגל הירוק מייצג את מספר הנסיכים והמעגל הכתום מייצג את מספר הלבבות. כך שנוכל לומר, הווא נחבר את הירוק והכתום. אבל אם נעשה זאת, בעצם נספור פעמיים אותו קלף, מכיוון שאם נחבר נוסיף 4 ל-13. מה אנחנו טוענים? אנחנו טוענים שישנם 4 נסיכים ואנחנו טוענים שישנם 13 לבבות. אבל אם נחשוב בצורה זאת, למעשה נספור בשני המקרים את קלף נסיך לב. אנחנו סופרים את נסיך לב כאן, ואנחנו סופרים את נסיך לב כאן. כך שאנחנו סופרים את נסיך לב פעמיים, למרות שישנו קלף אחד כזה בלבד. אנחנו צריכים לחסר את החפיפה ביניהם. נחסר עיוור אחד שהוא גם נסיך, וגם לב. כך שנחסר אחת. דרך נוספת לחשוב על זה היא, שאנחנו רוצים לחשב את השטח הכולל כאן. נחליל מעט את המקרה הזה, נתן לנו מעגל אחד כאן, ומעגל נוסף שחופף לחלקו. מייצא לחשב את השטח הכולל של שני המעגלים המחוברים. נסתכל על של המעגל השמאלי, ונוסיף אותו לשטח של המעגל הימני. כשנחבר את שני השטחים, ניתן לראות שאת השטח החופף אנחנו מחברים פעמיים. על מנת לספור את השטח החופף פעם אחת בלבד, אנחנו נחסר אותו מהסכום. נקרא למעגל A, ולמעגל הימני B, ולשטח החופף שלהם נקרא C. השטח הכולל של המעגלים הוא A ועוד B, פחות החפיפה ביניהם. פחות C. בחזרה לדוגמה שלנו, אנחנו סופרים את כל הנסיכים וזה כולל את נסיך לב. כך שספרנו את נסיך לב פעמיים, אז נחסר אותו כך שיש לנו 4 ועוד 13 פחות 1, קיבלנו 16 חלקי 52, שניהם מתחלקים ב-4, כך שבסך הכל נחלק 16 ב-4 ונקבל 4, 52 נחלק ל-4 שווה ל-13. כך שקיבלנו ש-4 מתוך 13 הוא הסיכוי לקבל כלף של נסיך